Get <laughs> يا ما من عطش غصن النبوه شرب دم عقل طع وعتروى قبل ادم قبل تكوين ح ومخلوق محمد من قبل عيسى مالح صالي إشكال إذا داخل محسن نقيس برحاق ومخلوق محمد من قبل عيسى مالح صالي إشكال إذا داخل نقي نقيس جهل وعلم الاصلاق اثر في قدره البار العظيمه تنقل من الاصلاب الكريمه يا مريم يا الف وصفه وهضيمه دفاع بالمجد المجد كف الجريمه دفع أعباب كف الجريمه نعذرهم نقول لو أنهم ما يعرفوا بتشرف الناس عجيب ما يحشموا نعذرهم نقول بدهش رفع الناس عجيب ما يحشموها لما الدفعه والباص ترجمة <تصفيق> يا حادر يا علي الحاجل منها حتتصيح يا حادر <تصفيق> يا علي ضعي يا كررت تسو وفقدت طفلي منها حتتصيح يا حادر يا علي الحاجل ضعي يا كررت تسو وفقدت الطفل قلب يا علم صار ناس القلب آخر فتحة حال يا مريم رطب لجن ويفاطمة تحول حطب لجن ويفاطمة تحول حطب مصيدون نار اليسعى لهاب مصيدون عرض اليسعى لهب زياد يقولون زغيرة <تصفيق> زينب يقولون زغيرة لا زغيرة زغيرة ما زغيرة زغيرة لهب يوصل زغيرة ما لهب شعلوا نار المصاب من حب جذع من ينهش جذع النخل من على الرايد نفع تمر ندور على قايد نافع جذع النخله من ينهى الصبح جذع النخله من ينهى الصبح تمر ندور على قايد نافع لجن قبل وديع ان هس جذعها لك نابل ودي عن هاس جذع عصر ابلا رحم صوب ضلع اجا حظر محيط عنها من بعد الانصاب فجعل غالي محسنها والحاقد ردود اجا حظر محيط عنها من بعد الانصاب فجعل غالي محسن ليش انقلبه وثياب ناس بلا